Venni, de ő mondta, hogy nincs, és hogy nem is akarnak venni, annyira gáz volt. Ott láttam két szatyorral kezemben, mint valami bánás. Aztán meg a vilamoson jött az ellenőr, pedig gondoltam, hogy arra a két megállóra, minek vegyek jegyet. De mondtam neki, hogy a nagyfiamnál voltak a jegyek, és hogy ő időközben leszáll, ezt kellett neki kamuflálni, de hál' Istennek megengedett, hogy vegyek tőle egyet, úgyhogy rendes volt. Aztán. Jajjem! Csodálatos, beköltözött hozzák az első egy család. Négy gyerek, az alkohol is. Az az a alkohol alkoholista, egész a ordékoznak, már a végén arra gondolom, hogy kigyugom a járményét. Most, az egyetelmet, ha keresek, ami 50 ezer forintot, ott cigarettát nem tudok lenni. Vagy még hogy a szabdolgozatomat azt így utoljára három én szó. De teljesen felesleg, az egész először is. Az nem 50 ezer forint, hanem Másodszor pedig 50 ezer forintból, és élnek meg emberek. Én nem hmm. azt mondom, hogy mennyiért tanítani, hanem hogyha elvégzed az egyetemet, és lesz valami a kezedben, akkor elmehetsz. Jó, és akkor majd egész életemben dolgozom egy lakásért, amit más mellől 18 éves a lakásszülött. Az etus lakásának van egyedem már, amúgy is a miénk. Arra vehetsz föl kölcsönt, és azt már mondani sem merem, hogyha dolgozol, akkor félre is rakhatsz belőle. Úgy mint a kimut, hogy fel fog fölteni, hogy akkor. Amúgy is miért nem Hát hogy, hát, hogy haj. Mossa, ahogy ilyen. Az, ami ott el, hogy nem arra mellett, hogy állatokkal foglalkozni. Azt most is elkezdheted. A mutikáros a fia egyben évesen lett Te is lehetsz állatpszichológus. Azok is ott a spektrumon utazgatnak állandóan minden felé, és én nem hiszem el, hogy ők jobban nek az állatokhoz, mint te. Nem emlékszel, amikor 12 évesen a madarásztáborban te itt, a latin neveiket, vagy amit tudom én, meg, meg azok a nevelezések, a mit meg, meg olvastam, hogy mennyi mindent gyógyítanak ezzel, hogy lovagoltatják őket, vagy hogy egyáltalán van egy társuk. Tudod, hogy Fekülné a csendes szanatóriumban, valahol az Isten hátra jött, és ne akarjon tőnem senki semmi, mert én sem akarok senkitől semmit, csak lesarcsoljak a pimponasztalhoz, játszani, aztán visszamenjek, az ágyba, átforduljak egyik oldalról a másikra, feltömjen magamat adottam, és hagyjon a békét! tudtam valahogy papír veszni a földbe, rajta egy telefonszám. Csak föl kéne hívni, és akkor mehetnék Miskolózra felolvasni. Mi az Istenért menjek 20.000 Miskolózra felolvasni, hogy mi az Istenért megyek Akáboval? Kenyér. Nagyon jó, az nem is csinálsz. Mennyit hoztál? Te ugye nem is szól. Szerinted nem Isten, ezt megnézzük, amikor ez az egyes, amitől nem látom ezt. De ilyen tánc hogy te is ért. Csak te nem veszed ezt. Túl szín. Mondjuk azt, amit a miért. Azért szívok legyenek gondolat, mert például az én gyártásom. A az ilyen kicsi is javgalmas lesz. Tehát mindig mindenhol, volt, ha voltál, a legtehetségesen. Tava is, amikor játszották a dolgokat, ő nagyon büszke voltam rá. az egészet. Mi történt vele, hogy... Vagyok. Jó, sorolom. Egy, nem csinálok gyereket, amíg nincs egy normális lakásom, vagy legalább kilátásom rá. Ezt a második, a panert nem igazán nevezném aki az Kettő, nem csinálok unokát, vagy olyan félelveg, mint az apám. Három, meg az volt, Már a tetén, amikor te elkezdted mondani, hogy soha semmi nem akartál lenni, csak a világon a legjobb anya. Én pedig, hogy soha semmiért nem kellett megtennem semmi. van ilyen. Hogy csinál, vagy túlszerűs. És hogyha... lenne egy barát... Nem érdeke, lassan, hogy kiberem is részt! Inkább arra figyelj, amit most mondok neked! Akkor főrődj meg! Igen, Siállam, nem akarom. Nem kell víz! De hát kell valami, hogy összeszed magad. Én nem akarom azt hogy neked én amit Hiszen még arra még, hogy kicsi gyerek voltál. Tudtad, hogy kapjétár, nem szóltál. Otthon vált a zseb mindig néztet a Jézusra, hol jár, a többi érdekesben ott, ott, ott van, hol Mindig megtudtam, amikor lobáltál, hogy a maga szintje őszinte voltál. Ugye akkor őszinte voltál. Pont ezt nem szerettem én a Laliban. Hogy miért nem tud boldog lenni azzal, ami van? Hát mégis az apád. Kérlek nézd meg egyszer már. Azért szememben mindig hozzámosolítottál. Elszomorítóan megokosodtál a gimnázium de az én kisfiam mindig az én kisfiam maradt. Ezzel a sírós természetemben is csak idegesítem. De hogyan is érthetél addig, amíg gyerekei nincsenek?